Hvala li, hvala li, Vidjela Dobar dan svima. Ja se još jedanput želim zahvaliti svim građanima grada Splita koji su izašli na ove izbore i izabrali one ljude za koji misle da će ih najbolje predstavljati. Zahvaljujem se ponovo onima koji su izabrali nas i misle da smo mi, njihov glas, da smo mi ljudi koji će predstavljati njih u budućnosti grada Splita. Do smo ljude pozivali da završe eru Keruma i HDZ-a. Eru keru, Keruma smo završili, a sada u drugom krugu izbora pozivam građane da završe eru HDZ-a. Sada je stvar kristalno jasna. Ostale su dvije koncepcije, dvije vizije razvoja spitala. Jedna vizija koja je dosad bila, koja je vodila brigu samo isključivo u svojim interesima, radi koje je spital propadao. I jedna druga vizija koja vidi Split grad drugačije budućnosti, grad u kojem su interesi prvo i ispred svega interesi građana. I zato pozivam gospodina Vicu Mikanovića na sučeljavanje naših ideja i naših vizija grada, grada Split-a. Neka odabere mjesto i vrijeme i da zajedno predstavimo program i ono zašto se mi zalažemo, a da onda građani Splita svojom slobodnom voljom u drugom krugu izaberu onoga ko misli da će najbolje voljeti uvršiti. Građani dali glas, pa čak i najmanji glas, jer je demokracija je važna stvar u ovoj zemlji i prvenstveno čestetak na građani Splita i svim svojim političnim supadnicima. Kao što se rekla i miče, mi nismo politički neprijatelji, mi se moramo izgledati, mi smo s tog grada, i svi zajedno predvsem da se u naklonom sabržanom da je Gosprem bio ja ostak pravama u prekojnoj kampanji. Pa da, tu njegove štrinu ostanja njemu i njegovoj savijesti. A... To ja, skučujo godinom dupom javno. Bojišam se da će Kerum, da će želstvo Kerum ovdje prozvati svoj virače da glasaju za Vičnih. Ja sam Vičnih, <laughs> nah, ja ne bojem Pa vam tu. da će virači će dađa, ali Thank <laughs> you.